Piju. Co? Bodu. <laughs> Piju, bodu. No, o, snažím se hodně pít, protože to obvykle bývá z toho, že se člověk dehydruje, ale když už to bolí dlouho, tak si vzmu prášek. Nadávám. <laughs> No, většinou, většinou mě bolí, bolí hlava z toho, že málo piju, takže jako potom vypiju třeba dva, tři litry vody a už je to v pohodě. Jo, že já nejsem člověk, který bývá hodně nemocný, takže jo, většinou to vy, často teďka poslední dobou to bývá jo, v těch horkách, takže jako, že mě bolela hlava toho, že jsem málo pil, takže potom vypiju několik jako hodně vody a pak už je to v pohodě. Když mě bolí hlava, tak většinou, většinou je to kvůli tomu, že jsem den předtím hodně pil. A na to mě moje babička doporučila skvělý drink vodu s octem. Takže je to hodně odporné, ale funguje tam.